Двоє поранених. Російські війська завдали ударів по двох громадах Миколаївщини. У Первомайському на Миколаївщині відновлюють амбулаторію. Подробиці далі. Вивчають основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. У школі в Миколаєві функціонує клас безпеки. Армія Російської Федерації минулої доби 1 травня та в ніч проти 2 травня завдала ударів по Кузрубській та Очаківській громадах Миколаївщини. Двоє людей поранені. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська 1 травня з 21 по 26 по 21 28 завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по населеному пункту Куцрубської громади. Двоє людей отримали поранення, це чоловік та жінка, пошкоджені також приватні будинки, повідомив начальник слідчого управління Едуард Соловйов. Внаслідок обстрілу у населеному пункті відсутні світло, газ, вода. Та Інтернет. А в ніч проти 2 травня з 3.24 по 3.32 війська Російської Федерації завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Ніхто не травмувався. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день та ніч минули без обстрілів. Це був наш процедурний кабінет, в якому можна було зробити уколи у капельниці, якщо лікар щось призначив. Були кушеточки, було чистенько, гарненько, а тепер, ви бачите, що тепер? Допоки амбулаторія не відновлена, розповідає медсестра Людмила, їздить робити щеплення та перев'язки вдома у пацієнтів. Останні прийоми на базі закладу відбувалися в березні 2022-го. Щойно почалися обстріли первомайського. Навіть на той час, коли у нас усі лікарі були, чи всі люди, нам не вистачало лікарів. У нас було, мабуть, тому що лікар більше двох тисяч не мог до себе оформити, ну. Декларації, скільки лікарів у нас вернеться ще це невідомо, тому що зруйнована не тільки амбулаторія, а і наших лікарів будинки. Медичні картки людей зберігають в окремому Більше. місці, каже молодша сестра та завгосп Тамара. Раніше ми робили повен день, а тепер отак бігаємо. Надо карточки прибігаємо. Як обстріли були, теж сім карточки видавалися. Видавалися нікому не відказувалися, кому треба. Сумками передавали, бо люди були і за границей, люди були і на западній Україні. З березня 2023-го у Первомайському розпочалося відновлення пошкодженої амбулаторії, розповів виконроб Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Будінвест Олексій Чечелів. Працівники виконують аварійні роботи на першому поверсі, триває заміна вікон, ремонт покрівлі. На об'єкті працює до 20 людей. Це від необхідності. Також буде проводитися ревізія комунікацій. Завершити роботи планують до червня 2023 року. Спочатку дефіксовка, заміна е, участків, е, які вийшли з ладу, а потім вже буде перевірятися ця система на географічност. Другий, другий поверх буде відсечений, тобто е, опалення. Повинно бути там, де, де знаходяться лікарі і хворі. Жителі громади кажуть, задоволені тим, що заклад знов працюватиме. От мене давлення гіпертоніком безплатно давали, записували мені на місяць кожен раз таблетки. І, звісно, ми хочемо, щоб була лікарня, щоб треба було не їхати, а десь в город. Цю амбулаторію треба було ділити ще знову нового а не сейчас, когда это. И интересно, когда она будет и что оно будет. Мы ожидаем, потому что надо обратиться где-то к лекарям. У нас очень много в селе пожилых людей. И возможности немає в них поехать в місто. Про виконання робіт розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З січня місяця ми підготували всю необхідну проектно-кошторисну документацію. Всі там звіти зробили, обстеження зробили цієї будівлі. І з кінця березня місяця вже почалися монтажні роботи. Роботи виконуються за рахунок державної дотації, говорить очільник громади. Щодо другого поверху закладу є окремі плани. Наглядаю поки що зараз можливість переоблаштувати другий поверх, всі палати, які там є, всі приміщення, під тимчасове житло для родин, які втратили свої будинки, свої квартири. от Фактично десь порядку 50 родин можна буде там прихистити. Залишається унормувати все згідно законодавства, каже Максим Коровай. Попередньо, за його словами, на капітальний ремонт всього закладу потрібно приблизно 10 мільйонів гривень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Бачу репатух. Було дуже, дуже, дуже багато трави, сухої. По нам тут фермер подіскував його. Траву вибираємо. Посадили спочатку часник. Цибулі трохи купили, О, посадили моркву. Ну, всього. Купили картошки, посадили. Рання є, вже воно зійшла, вже посапали. Не дуже висапуємо, бо ждемо воно якраз сходить. Ось тут горох у нас сходить. І там воно морква. Ще ми її не прополювали, бо вона оце. Оставили ділянку на огірки. До сих пор знаходимо ми такі, як сказати, ну, от снарядів, дуже такий тяжкий метал, гострий такий. І ось як сапаємо і садили. Багато-багато знаходимо. У нас було Шість таких от снарядів ям. Ми позасипали, а ту здорову ніяк не можемо. Ми сильно глибока була серед городу. Приїжджали ДСНСники і нам городи нас приїжджали, предупреждали, що не заходить на городи, поки не цих... от тим людям, які вже приїжджали, вони старалися роз... пройти, розмінірувати і що там. Ну, у нас нічого не знайшли, одні уламки снарядів. Як тільки нам розрішили сюди повертатись, як тільки звільнили Херсон, 11 числа ми вже тут були. Ну, ми зімою нічого в основному не робили, тому що холодно було, звісно, строїти не можна. А от час уже як потепліло, то вже будуємось. Зараз е бризкаю траву, від цар... ну, щоб вона не росла, вбиваю траву, тому що все заростає, не встигаємо косити. Звісно, зразу не зайшли, попросили люди, є фермери, які розміновували самі поля, купляли міноіскателі. Просили їх, вони нам допомагали. Город невеличкий, десь соток шість, тут тільки тринадцять ям було здорових. Прильотів тут було дуже багато, а так, в основному, осколки. Слава Богу, нічого на городі такого не було. знайшли, сказали, що воно безпечне. Залишили собі на пам'ять, так сказати. Ну, ми повернулися в осінню, перекрили дах, ну, та й поїхали назад, забрали свої речі та повернулися назад. Ну, як тільки погода дозволила, так і почали щось робити, відбудовувати своє житло. Знаходили, ну, де СНС приходила, забирала. Сказали, що вже можна працювати, то ми і почали. Погода не дозволяє зараз сидіти. З те, що встигли, ось сапаю цибулю, часник. Ну все, дом прилетіло сюди усе. Це я засипав, виніс, теж тут і метал, і мусор різний. Сюди ось сарай був, теж раз било. побило. Короче, не вікон, нема нічого такого. Насчитав 7 снарядів, прилетіло. Іменно в цей двір. Тут була здорова воронка От снаряду ми засипали. Потім тут. Треба город садити, а трошки боїмося, тому що дуже багато знаходимо снарядів незорваних. Тут ми вирили, звісно, снаряд витягнули і засипали, а дали на ЗСУ. Не... багато, небагато було нерозорваних. На кормить сім'ю двоє діток.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 предмети, наприклад, міна. Так. А, ще, коли, телефонуємо поліцію, а коли телефонуємо в поліцію, це 102 А коли телефонуємо Коли ти телефонувати, треба, коли що світиться коли хтось щось що щось... щось... Правильно, бачиш, Другокласники Гліб та Вероніка вже знають, як викликати поліцію та інші правила безпеки. Вони тушать пожари, що не треба чіпати всякі речі. І, якщо ти їх не, не, не бачив, то не знаєш. Тому що, якщо ти їх чіпнеш, то воно зорв'яце, ти отлетиш, ти можеш себе сломати позвоночок, або руку, або навіть шею.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 Міни, снаряди, ну, де якісь урукові пристрої. Тому діти повинні знати, як їм поводити себе під час десь у якійсь там місцевості, не, ну, не знайомий, але знайомої. Якщо побачили якісь там предмети, підозрили ну, різне, як їм потрібно діяти.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 Ви дивитеся Суспільними колеїв. Підписуйтеся на Суспільними миколаїв у соцмережах.